أهلا بكم متابعين قناة نشوا هندميم النهاردة إن شاء الله أنا هقولكم طريقة عمل حجر الفيروز أكيد كلنا بنحب الفيروز هنعمله آه بالسلسل الحراري وأنا هشتغله بالسلسل الحراري التركواز اللي إنتو شايفين ههه آه هقطع هأ المكعب آه آه بتاع بسلسل لشرايح آه وانا هستعمل باكيت واحدة من الفيمو وان شاء الله دي تطلع لنا عدد من الأحجار أهم حاجة ان احنا نقطعه صغير جدا لا نضر العجين ولا حاجة دا. بالعكس دا كل ما العجينة بتاعتنا تكون قديمة ومشفة كل ما الحجر يطلع ممتاز بس اهم حاجه بيتقطع صغير قوي بالنسبه للسلسله الحراري فيش فيه أنواع زي السكولبي زي البريمو وزي الاتاني بريمو سكولبي وفيه تاني سكولبي بس سري بيبقى, بيبقى فيهم أنواع تبقى سلسلة أنشف من الفيمو بس أنا قلت أعمله بالفيمو لأن الفيمو هو المتداول في جميع أنحاء العالم أكتر من الأنواع الثانية طبعاً أنا بحب جداً السوفليه برضو جربوا اللي هيقدر يلاقي سوفليه هيبقى ممتاز شايفين أنا قطعت كل صغير أوي أوي زي وخدت قطع صغيرة من اللون الأخضر قلت أقطع ربعها يعني قطع صغننه جداً واوزعها على الكمية اللي أنا قطعها بالنسبة للتريب ليه لان لما بتيجي تشوفوا تبصوا على الحجر بتلاقوه لما تبصوا عن قرب بتلاقوا في الوان صغننه كده فاتحه وغامقه حواليه فانا قلت احط بس شو يعني قطع صغننه قوي من اللون الاخضر عشان يدي طبيعه اكتر للحجر زائد طبعا اللون الذهبي الذهبي بيبقى بنلاقيه في وسط الحجر كلها أنا عندي هنا هحط دهبي عندي رقائق رفيعة جدا من الورق الدهبي دول هحطهم مع الفيروز أو مع التركواز عشان يدينا شكل لايف أكتر أو طبيعي أكتر نورمال يعني شايفين قطعة صغننة جدا حطيتها من اللون الأخضر ما أنها هتوري جداً في الحجر بعد كده في فين نقط يعني مش كتير خالص عشان بس تبديهنت كده أنه هيبقى حجر طبيعي. ده الورد الذهبي رقيق جدا جدا جدا بيدي شكل افكتيف قوي قوي قوي على فكره من اول الطرق اللي انا اتعلمتها وبعملها هي طريقه حجر الفيروز من اجمل من اجمل الاحجار اللي انا بعشقها وبحبها مشكله الرقائق الذهبيه ديت انها بتلزق يعني طبعا عشان ايدي كنت بقطع بيها السلاسل فالورق لزق في ايدي اكتر حتى اجيب حاجه عشان انزله على, على السلسلة بس طبعا لما ما بحطش كتير بحب احط طبقه خفيفه قوي عشان تدي طبيعه للحاجه على فكره طريقه عمل الفيروز بالذات ميسي قوي بتوسخ الدنيا لاني بستعمل فيها اللون الاكريليك الاسود وبكتره يعني بكتر اللون الاسود لانه قد ايه اللون الاسود لما بخلطه مع الصلصال وبسيبه ينشف بعد كده بحط الصلصال في الفرن اللون الاسود ببهدل الدنيا فنصيحه حاولوا تلبسوا جوانتي وتحط مفرش أو أي حاجة بلاستيك في المكان اللي بتشتغلوا فيه لأنه من أكتر الحاجات اللي بتبهدل الدنيا هو اللون الأسود مع الحجر التريكويس زي ما انتوا شايفين عايزة أطلع بس الذهبي اللي لزق والحمد لله نزل كله مع السلسلة زي ما انتوا شايفين ده لون أكريلك أسود. الوان الاكريليك ممكن تحطوا الوان زيت ممكن تحطوا الوان مياه بس انا شايف بشوف بستعمل الاكريليك بقالي فتره ولقيت الاكريليك بيديني أفكت حلوة قوي ومش تقيل وسهل الغسيل بس ي... بيشتغل معايا حلو فانا الحقيقه بقالي فتره بستعمل اللون الاسود فقلت الاكريليك بالذات فقلت استعمله في الفيديو النهارده احنا لسه على فكرة هنقول حاجات كتير وهنوريكوا ازاي بنعمل الأحجار الباقية كل حاجة هنعملها إن شاء الله معاكم شايفين بعد ما حطيت اللون الأسود أهم خطوة هي الخطوة دي إن احنا نقعد ندعك اللون الأسود بالزلصال ويتغلى اللون الأسود في كل القطعة في ناس بتجيب كيس بلاستيك وتحط فيها الصلصال متقطع تروح حاطه اللون الاسود واقفلاه وترج الكيس الاسود بس انا بلاقي برضو ان مش زي ما بعمله بايدي بحاول ان انا اللون الاسود يتخلل كل القطع من كل الجوانب فده بيديني افكت رهيب الحقيقه فمعلش حاجه حد هتوسخ ايدينا لكن بعد كده النتيجه بتاعتها هتفرحنا جدا وهننسى التعب كله اللي احنا مرينا بيه زي ما انتو شايفين كويس جدا وبفصص القطع الصغيره من بعض بحيث انها يتغللها كلها اللون الاسود وبعد كده لازم اسيب اللون الاسود قبل ما اقدر اجمعه يتسب زي ما هو كده لمده ساعتين ثلاثه ساعتين ثلاثه عشان خاطر اللون آه يبتدي ينشف في الـ في الـ في الـ في قطع الصلصال لأن الصلصال لسه طري بس عايزاه ينشف وهو كمان بينشف القطعه بعد الخطوه دي هنسيبها ساعتين ثلاثه وبعد كده هنرجع اقول لكم هنعمل ايه الموضوع ده عايز شغل دسمه يا جماعه طب <تصفيق> معلش يا ريت ناخد وقتنا بحيث ان احنا عشان نطلع حاجه كويسه ناخد وقتنا طبعا ايديا زي ما انتم شايفين اهي هدخل ان اه احف ميه لغايه لما الاسود يطلع بس كان لازم اعمل كده كان لازم اتاكد ان اللون وصل لكل قطعه من قطع السنسار بس خلاص بقى الفترة دي خلصت أهم حاجة إن أنا أقدر أجمعهم بقى مع بعض فحتى طبعا بعد اللي حصل ده كله ألبس الجوانتي، على فكرة يا جماعة كل ما بنتعب في حاجة وبعد ما نخلص ونشوفها إنها تلات جميلة أد إيه بنفرح ودي التعب ده بيروح. إن شاء الله هنمشي واحدة واحدة على كل أنواع الأحجار الكريمة عارفين لو تقدروا تعملوا مشروع تثبيتكم وتتخصصوا عارفين ناس بتتخصص بس في عمل الأحجار الكريمة اللي هي الإيميتيشن أو الفيك أو الفوكس احنا بنسميه هنا فوكس F-U-E-X أو الغير طبيعية يعني اللي هي زي الطبيعي شايفين هنا بحط. ورق بلاستيك وبعدين لبست جوانتي عشان اقدر دلوقتي اجمع واعمل اشكال الأحجار. طبعا أنا ممكن اعملها بإيدي من غير ما احتاج اي مجسم لكن انا جبت قالب وقلت اعمل اشكال وعلى فكرة لازم يتساب بعد ما يتحط في القالب او بعد ما ان احنا نشكله على الأقل يوم لازم أسود اللون الأسود ده ينشف ناشف. يبقى ناشف تام تماما لازم ما يكون مفهوش اللون ليس ما بيطلعش اللون. لازم ينشف عشان كده أنا النهاردة جبت قالب عشان أعمل أشكال بقالب بس لما عندوش قالب ممكن يشكل أحجار بايده يعمل مدور يعمل البيضاوي يعمل الحجر الطويل يعمل الحجر المثلثي أنا جبت قلب صغير وقلت اعمل بيه لكن أنا دايما بعمله ساعات من غير قوالب وبيطلع حلو جدا بس خلوا بالكم الصنفرة مهمة جدا فأنصح كل حد عايز يعمل الأحجار ديت يجيب صنفرة من درجة مية وعشرين لدرجة تلات كل صنفرة بيبقى ليها درجة. أنا ببتدي من مية وعشرين وأقعد أصنفر وأمشي خطوة خطوة خطوة لغاية لما بوصل لدرجة الثلاثة ألف، اللي عنده صنفرة يستعملها أو اللي عنده جهاز بيصنفر لوحده يبقى بس أنا يعني بنصح إنك انتو تصنفروها وهي في المية تنقعوا الصنفرة في المية والحجر في المية أنا دلوقتي بشكل أهو أشكال. ما بعد ما احطه في القالب هنسيبه يوم كامل عشان ينشف اللون اللي هينشف لكن السنسل الحراري ما حاجه الا لما لازم يدخل الفرن على فكره انا ما بصنفرش إلا بعد ما بيستوي خالص في الفرن يعني أنا لما بحطه في القوالب بسيبه لغاية تاني يوم وبعدين اطلعه من القالب واحطه في الفرن علي درجة حرارة 110 درجة مئوية لمدة ساعة وياريت أن احنا لما نحطه في الفرن نكون حاطينه علي على يا اما صينية بايركس يا اما نحطه علي ورق الزبدة. عشان ما يلزقش بس هو ان شاء الله ما تلزقش يا يعني إما لو عندنا أي بلاطة سيراميك ندخل البلاطة ونحط الحجر عليها جوه الفرن لأن البلاطة أو السيراميك بيحتفظ بدرجة الحرارة بيقدر أنه يسويهن كويس أولا زي ما أنتوا شايفين أنا بعمل القوالب لغاية عشان أقدر أن أنا لسه عملت طلع لي حوالي 7-8 قوالب أحد حقيقة يعني، بعد كده بسيبه زي ما قولتلكوا تاني يوم تاني يوم بدخله على بلاطة سيراميك أو ورق زبدة الفرن درجة مئة وعشرة درجة منه. بعد كده بحطه في مية وجيب الصنفرة أصنفر ودي النتيجة اللي طلعت بصوا وقولولي ايه رأيكم حتى يصدق؟ إن دوت حجر مش أصلي أكيد هتصدقوا لأن دوافري بايظة خالص كلها أسود بس شايفين الجمال وشايفين كمان الهنت بتاع الذهبي كمان شايفين الهنت بتاع الأخضر الخفيف طبعا دوافري قعدت نقعتها بعد كده يومين قبل ما اللون الأسود ده بس بصوا الجمال دوت من غير ما يتحط عليه ريزن. ده لوحده ده بالصنفرة الصنفرة اللي خلته اللي خليته بالنعومة دي وباللمعان ده ده اكبر حجر طلع معايا قلت اوريه لكم وبعد كده كمان حطيت عليه يوفي وحطيته تحت اليوفي لايت لامب آه او اللمبه بتاعت اليوفي وبعد كده اديت له لمعان اقعدت إيه ادي يا جماعه الحجر الفيروز اللي استحاله حد يقول عليه انه مش حجر اصلي يا رب تكونوا استمتعتوا ده الحجر قبل ما أصنفره شايفين شكله عامل إزاي ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير وتكتبوا كومنتات وتقولوا لي إيه رأيكم بعد ما عملنا حجر الفيروز الجميل ده وعملنا الفيك بتاعه من السلصة الحالية استشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو اتمنى لكم وقت سعيد واشوفكم على خير وأقولكوا ايه سلام